طيران طيران ارفع كلمتك شله شوف عيونك عقدك سلم عليي ومين انت طبعا من دروم الحشق فاتعي انا تكرر الريد وانا يا حمد مطلوب علي السيد حمد هلا اهل السجادة عمي يا يافو يا يافو ابو وين حيدر ربنا، إيه، حيدر والله يا ربنا، والله يا ربنا، والله يا يا يا من هاي تحية لعلم حسين أبو الكبير والعكيد أبو ملك السلف أبو من كرار الله وانتا وزيودي. يلا. يلا ثلاثة. يلا عزت لحق. عزت لحق. حيدر الحمراني والعيون سلام الحمراني في والعيون والعيوز زيودي. يلا. احمد الماء من عالم ملك التجاج. حيدر الحمراني. واحمد الظالم وزيودي. يلا عمي. يلا توجه يلا. أنا سبع الغاب إجى أنا سبع أبو أنا get this <laughs> bag